Det gør jeg altså godt. Jeg er helt sikker ikke? Det. det har jeg da gjort masser af gange. Lige i krydset. Ja, lige i krydset. Jeg tror I, ikke vil få Altså, vi vil ikke altid, at jeg rammer. Gør du. Undrgiv på der, ikke? Jeg tror ikke lige, at den det. Skal vi bede? Børn kan bede meget, men der er en grænse. I Danmark må du ikke vide om penge, hvis du er under 18. Sådan er spillereglerne.